Hei, loistavaa kesästä keskiviikkoa ja tervetuloa poikastin pariin. Tänä jutellaan nuorisorikollisuudesta ja jengiytymisestä. Vieraana meillä on aseman lapset RYLtä Ripa-hankkeesta Pietro Saari. Tervetuloa sekä tottakai kai PPLtä Asis tällä kertaa. Öö, haluatko eka Pietro, vähän kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo, tosiaan mä olen Pietro Saari ja työskentelen lasten RIPA-hankkeessa. Ja tehdään työtä vakavilla rikoksilla ja päihteillä oireilevien nuorten kanssa yksilötyötä ja ryhmätyötä. Sen lisäksi mulla on itsellä 20 vuoden päihde- ja rikostausta, tausta, joka on alkanut jo, jo silloin, niin, kun mä menin mennyt kouluun. Tavallaan syrjäytynyt silloin jo yhteiskunnasta. Ja. Nyt niillä omilla kokemuksilla ja niillä, niin koitan auttaa nuoria ilti rikoskelemaan. Loistavaa. Kuulostaa hyvältä. Tota, muistakaa myös Twitchissä olevat katsojat, että sinne voi tota, heittää kommenttia, kysymystä. Ainutlaatuinen tilaisuus päästä osallistuun keskusteluun, niin tulkaa sinne sitten. Tota, Helsingin Sanomat uutisoi vuoden 2022 lopussa. Äh, anteeksi, 2020 lopussa. Ö, et Helsingin kaduilla liikkuu jopa 150 vaarallista käyttäytyvää nuorta erilaisissa jengeissä. Mutta nuorisorikollisuus ei ole mikään uusi ilmiö ja nuorten tekemät rikokset on kuitenkin kokeilun laskussa. Niin oot sä sitä mieltä, että onks Suomessa tämmöisiä jotenkin jengejä, pitääkö me nyt olla jotenkin tosi peloissaan? No jos nyt puhutaan jengeistä, niin se riippuu miten, miten me määritellään jengi, jengi tavallaan, et jos me lähdetään vertaan niin kuin ruotsalaisiin tai tai eurooppalaisiin jengeihin, niin eihän Suomessa Suomessa on tosi hyvä tilanne, mutta toki meillä on, niin kuin, on jengejä Lähiöissä, mutta ne ei ole ehkä niin järjestäytyneitä, mitä, mitä ne on niin muualla Euroopassa. kyllä meillä on tosi hyvä tilanne, tilanne sen suhteen. Ja. Ja. Kyllä. Sitten nopeasti tähän alkuun kanssa. Paljon mun mielestä on ollut esillä tämmöinen roadman kulttuuri ja roadman termi. Niin voidaan ihan nopeasti siitä vaan käydä vähän sen verran läpi, että, että Roadman kulttuuri on tosiaan siis Briteistä tullut tämmöinen nuorison elämäntapa, mihin vahvasti on kuulunut niin katuväkivalta. Ja sitten tämä on ehkä vähän tälle rantautunut ylipäätänsä niin jotenkin nuorten keskuuteen, samoin täällä Suomessa, mutta siinä on ehkä hyvä muistaa, että, että tota, tosiaan tämmöisen Netflix-sarja Toppoin jälkeen se oikeastaan tänne öö, niin rantautu, niin siinä on ehkä tärkeää myös muistaa se, että et Suomessa se ehkä erityisesti näkee, näkyy niin vaatetyylinä ja jotenkin sellaisena öö, olemisen, jotenkin koitetaan jotenkin matkia sitä niin olemista, mutta sitten mm. ehkä oikeasti se katuväkivalta ei ole niin, kuin, niin vahvasti täällä Suomessa tullut siitä roadman-kulttuurista. Vai niin, mitä mieltä saavat? Niin, tuskin, tuskin, että se on vaan semmoinen tavallaan Tavallaan niin tyyli pukeutua, ja joo, mm. kyllähän se liitetään usein, että nuoret, jotka oireilee, oireilee niin tälleen pukeutuu, mutta ei, se, ei, ei meillä, en sanoisi, että olisi mitään niin roadman kulttuuria, mm. että kyllähän mm. meillä on niin aina ollut väkivaltaa, ja, mutta jotenkin koen ehkä, että tota media ja muut, muut on halunnut jotenkin, jotenkin jäsentää sen, ja se on, niin puhutaan sen takia roadman kulttuurista. Mm. Kyllähän meillä on aina ollut väkivaltaa. Toki uusi juttu siinä väkivallassa on, mitä näkee paljon, niin ne kuvataan. Mm. Kuvataan ja laitetaan nettiin ja snapchatiin, mikä on, mikä on silleen huolestuttavaa. Niin sehän taitaa olla niin kuin, <köhö>, aika yleistäkin näissä, että nykyään kun tulee niin medioissa vastaan näitä nuorten väkivaltajuttuja, niin se on melkein aina poikkeukselta. Että siinä on niin jotenkin videokuvaaminen tai tämmöinen niin kuin liittyy siihen. Niin. Jaep, ja sitten joku päättää, että no. Taas tää oli tämä Roadman-juttu ja, niin. ja sitten <laughs> niin. väkivalta niinku, sitä väkivaltaa on ollut aina, mutta ennen meillä ei ollut niinku välineitä, millä mm. se olisi kuvattu ja laitettu niinku julkiseen jakoon. Aivan. Mm. Et ei tässä niinku mitään mullistavaa ole sen väkivallan suhteenkaan. Pientä nousua ehkä havaittavissa, havaittavissa mutta ei niinku mitään semmoista jär, maita järisyttävää, että olisi niinku tapahtunut joku valtava, valtava muutos. Yeah. Mm. Kyllä. Ö, tosiaan somessa aika paljon mun mielestä tämmöistä niin just väkivaltaa ja rikollisuuteen liittyvää sisältöä nuoret jakaa. Ö, miten jos vaikka itsellä tulee vastaan semmoinen video, niin kannattaa sitä lähteä levittämään tai tykkään tai jotenkin vielä enemmän saada laajemmin, laajemmin sitä niin kuin näkyville vai mitä, miten kannattaa niin kuin, toimia niissä, niiden kanssa? No siis Tietenkin kannata, kannata sen suuremmin levittää, että mitä enemmän ne nuoret saa sillä mainetta, sitä ne sillä hakee, että mm. eihän sitä ketään niin kuin jaa, mm. jaa tuo, tuo niin kuin huvikseen, että kyllä niillä on niin kuin tarkoitus niillä videoilla, että sillä saadaan sitä mainetta ja tavallaan saadaan, saadaan muut nuoret pelkäämään sitä toista nuorta, että se on ja kaiken lisäksi, joo, onhan ne niin kuin, että ei, ei välttämättä kannata jakaa, ei välttämättä kannata edes katsoa. Mm. Mm. Just, <köhön> todellakin. Variin kuin, kuin tosiaan tuommoisissa videoissa, kun niissäkään ei ole mitään niin ennakosensuuria, että sieltä voi niin pahimmalta tulla grafiikin matsku vastaan. Mm. Mm. Mm. Ja. No tota, millaisia rikoksia sit nuoret oikein tekee? No siis kaikenlaisia. Mm. Samoja mitä ennenkin. Mm. Ennenkin, että osa varmaan näpistelee ja jotkut vähän varastelee. Varastelee, mutta sitten on nämä, jotka tekevät näitä väkivaltarikoksia Ja huumerikoksia, niin on niitä meidän nuoria Pääosin, että meillä yleensä on vakava rikos tapahtunut Kun tulee meille työskentelyä Mutta tavallisiin nuoriin nekin on Samalla lailla niitä pitää lähestyä kuin kaikkia muutenkin nuoria Millä se niin kuin nuoren rikospolku alkaa? Alkaako se aina sillä jollain pienellä, pienellä jollain jutulla ja sitten se niin kuin lähtee siitä nousemaan? Vai no no, niin näkyykö se, miten teillä? No kyllähän se niin kuin ensimmäinen asia, tätä ei tietysti per, perheet halua, halua kuulla, mutta kyllä se niin kuin lähtee aika usein perheestä. Hmm. Että siellä kokee olevansa ulkopuolinen, hmm. tai sitten siellä on niin alkoholiongelmaa, hmm. päihdeongelmaa. Ongelmaa, ja sitten on nepsidiagnoosit on meillä, meillä niin kuin Iso, että on ADHD tämmöistä niinku. Ja sen jälkeen sitten koulu jatkaa sitä. Jatkaa aika usein, että se oireilu on siellä koulussa vaan pahenee ja pahenee. Ja opettajat heristää sormen ja sitten se jatkuu sen koko koulujen vastakkainasettelu ja kieltäminen. Ja sitten ollaankin niinku tavallaan jo aika monella, monella meidän nuorista, niin on kymmenvuotiaana jo semmoinen auktoriteettiongelma, että niitä on, niit on niinku toruttu ja käsketty. Mm, ja, mm. Ja ne ei ole soveltunut ja ne on oo mukaan osannut ja kyllähän se koulu luo semmoisen ilmapiirin, missä niinku missä niinku monesti syrjäytyy. Yep. Mm. että monesti niinku myös ehkä tuntuu, että koululla ei välttämättä oo työkaluja niinku neuroepätyypillisten nuorten sit niinku kohtaamiseen ja että kun sitä niinku kohtaamista on tehty se ne luokat 1-6 tai enemmänkin tai vähemmänkin niin tota, niinku väärin tai huonosti, niin kyllähän totta kai nuorelle tulee siitä sitten varmasti niin kuin. Niin ja nyt varsinkin se osaaminen, mm. kun mietitään, että meillä on tullut inkluusio, jossa niin kuin tarkoituksena on palauttaa, palauttaa niin kuin oppimisvaikeuksen sen niin kuin omaavan nuorin mm. tavalliseen opetukseen, mm. mutta sinne ei ole samaan aikaan niin kuin sitä erityisopetusta, ei, ei ole viety sinne luokkiin, että siellä on niin kuin tavalliset opettajat opettavassa meidän no, niin neuro lapsia mm -hmm. se semmose, niin sehän luo semmoisen sekaametelyn. Kyllä. Mm -hmm. Niin, eli tavallaan usein, usein siellä niin rikollisuuspolun takana on esimerkiksi just joku semmoinen ulkopuolisen jääminen tai ulkopuolinen jääminen tai joku semmoinen, että, että kokeet ei tule nähdyksi tai kuulluksi, tai jotenkin on vääränlainen tai jotenkin ei pääse siihen tai ei kuulu siihen. Niin Kyllä, niin järjestään se on semmoinen niin poissulkeminen on aika hyvä sana. Mm. Että on pois suljettu jo, jo niin kouluiässä ja sit on syrjäytynyt ja sitä kautta niin kuin aika normaali jatkumo sitten on, mm. että siellä syrjäisessä elämässä aletaan niin kuin päihteitä ja rikoksia. Ja sitten tavallaan ne kaikki ystävätkin on jo sitä niin kuin syrjäytynyttä sorttia, niin mm. eihän me voida olettaa, että ne nuoret osaa, osaa niin kuin keskenään sit tehdä piksuja mm. ratkaisuja. Kyllä. Mm. No miten sä ajattelet, että mi miten niinku tätä tilannetta voisi sit, mi mitä vois muuttaa tai mitä pitäisi tehdä, että, että tavallaan ei, ei lähtisi tolle? No ja siis polarisaatiohan on niinku tapahtunut jo, että mm -hmm. se nyt on enää myöhäistä, myöhäistä jotenkin ja köyhyys, köyhyys on yksi, mikä meillä näkyy. Että et, et niinku meidän pitäisi yhteiskuntalla lyödä paljon rahaa, rahaa sille pienelle prosentille, joka, niinku, joka meillä on siellä, jotka voi huonosti. Mm. Niin sinne isosti rahaa, että ne pärjää kyllä, ketkä, ketkä niin kuin pärjää mm, elämässä, niin ne valmiiksi. pärjää siellä ilmasta mm. rahaa, että Seks niillä menee. Niin kuin, menee elämä hyvälle mallille niin kuin itsestään, mutta sitten meillä on nämä nuoret, jotka voi hu huonosti ja pahoin, ja pahoin, niin sinne pitäisi lyödä rahaa mm. lähiöihin. Just. Mm. No millaisia nuoria sitten, ketkä niin yleensä on näitä, jotka tekevät näitä rikoksia, millaisia nuoria siellä on, millaisista vaikka perheestä yleensä tulee, onko joku sukupuoli jakauma? Tiedossa. No siis aika iso, iso osa rikoksia tekevistä on tietysti poikia, sehän on se, niin maailman, <köh> se rikollinen maailma, maailman, niin pojathan siellä tekee ne rikokset ja niin tytöllä on vähän erilainen rooli siellä, että, että on valtaosa ja kyllä, niin kuin, kyllä niin ne on rikkinäisistä perheistä melkein järjestää, järjestää ne nuoret, jotka ajautuu, sitten, ajautuu sitten niihin vakaviin rikoksiin. <tuh> Mm. Et siellä on ylisukupolvisuutta, on ylisukupolvis, polvista köyhyyttä, on, mm. on vanhempien päihteiden käyttöä, vanhempien rikollisuutta, se niinku mm. näkyy selkeänä. Ja se on muutenkin aina surullista ajatella, että et siellä on niinku valmiiksi jaattu niinku elämässä huonot pelikortit ja sitten niinku monin monesti niinku myös toitotetaan niinku Suomessakin. Niinku Suomi on mahdollisuuksien maa ja täällä voi niinku köyhyydestä nousta mm. sitten, mutta sekin on, niinku, on vuosivuodelta niinku, hankalampaa ja vaikeampaa. Ja. Niin onhan se tavallaan, joo kyllä. Mm. Et meillähän niinku, on se, muista tarkkaa, olisiko se ollut kahdeksan prosenttia prosenttia niinku, nuorista käyttää, onko se 80 vai 90 pinnaa palveluista, mm. palveluista Piani prosentti on, että sille itse sokaistuu monesti, kun työskentelee pelkästään niin kuin oireilevien nuorten kanssa, niin kyllä mm. valtaosa meidän nuorista voi hyvin. Mm. hyvin, että silleen meillä on hyvä tilanne. Niin, Sekin on kyllä hyvä muistaa, että sit tavallaan just, että, että niin kuin paljon, me mediakin tai puhuttiin just siitä, miten media niin kuin jotenkin haluaa toivottaa mm. niin kuin herkutella negatiivisilla asioilla, niin pitää myös muistaa, että on nuoria, jotka voi hyvin ja mm. niitä on myös tosi paljon. Että Jep, joo, tuntuu kyllä itse tälleen niin kuin nuorna, kun ajattelee, niin kyllä tuntuu, että paljon on nyt tullut mediassa jotenkin tosi paljon kaikkialta semmoista mm. jotenkin just siitä, että nyt jotenkin on, on joku uusi juttu mm. täällä se väkivallassa tai nämä jengit, mutta näin ei tosiaan tarkoittaa ole. Muus, ja, ja tavallaan just oikeasti, ja sitten ehkä just hyvä muistaa, että Suomessa tosiaan tilanne ei todellakaan ole vielä siis hirveän paha, niin kuin ainakaan tällä hetkellä ei mm. puhu. Olaan. Niin kun puhutaan esimerkiksi Ruotsista, niin siellä on alueita, mihin, mihin niin poliisit ei olisi uskallut mm, mennä, Se on niin pikkasen eri, mm, eri touhu, että siellä on niitä tappoluvutkin, oli hirveät, hirveät ne ammallisluvut, mm. mitä siellä oli. Voisi itse asiassa tähän ottaa, me ollaan tota, tuolla YouTube-kanavalla laitettu tämmöisiä kysymyksiä tai niin polleja, mihin on saanut jengi vastailla. Ja yksi kysymys itseasiassa oli, että onko Suomessa nuorten turvallisuus niin huonolla mallilla, että pitää kantaa tiräasetta aina mukana? Ja siihen oli 28 prosenttia vastannut, että kyllä, muuten ei selviä elämästä hengissä. Mutta onneksi 72 prosenttia oli kuitenkin vastannut, että ei todellakaan, Suomi on varsinainen lintukoto. Ja tässä just ehkä sitten, että, että se on kuitenkin vielä toistaiseksi ehkä niin kuitenkin ääri, ääriilmiö ehkä sitten tämmöinen... Niin mutta kyllähän se on lisääntynyt, se teräasen Jaa, kantaminen, mm. mikä, on liiku, mikä on mun mielestä tosi huolestuttavaa, että siinä vaiheessa, kun sä kannat sitä teräasetta, ja, niin sä jotenkin oot jo valmis käyttää Just sitä, että, koska tuo kadulla, kadulla silloin, kun sä vedät sen puuko esiin, mm. niin jos sä sitä käytät, niin sitten sitten siellä nuoret rupeaa puhumaan, että saat oot, oot nörtti ja hannari, niin, hannari niin, että sä et, sä et uskalla, että se menettää maineensa siinä, että sulla on puukko mukana mm. ja sä et sitä käyttää. Mun mm. on tosi huolestuttavaa, mm. että meidän nuoret, nuoret kantaa puukkoja mukana. Kyllä, mm. se on ihan totta. Ja just, että aivan niin kuin sä just sanoit, että, että jos sä oot jo valmis kantamaan sitä, niin sitten mm. todennäköisesti kuitenkin on sit kova paine myös käyttää mm. sitä. Mm. <laughs> Joo. Mm, Mutta mi miksi joku haluaa aiheuttaa muille pahaa? On, niin kuin... no, kyllähän se niin lähtee siitä, että siitä, eihän niin ketään, tosi harvahan oikeasti ihminen, jonka mä olen elämässäni tavannut, niin on paha. Tai haluaa jollekin, jollekin pahaa. Että, kyllähän se niin kuin, usein kumpuaa siitä omasta pahoinvoinnista ja sitten haetaan sitä omaa paikkaa siinä tietyssä porukassa. Nämä halutaan näyttää muille sen takia, että mm. tehdään niitä väkivallan tekoja. Sitten on tietysti niitäkin nuoria, jotka ovat jo niinku syvällä riko, rikosmaailmassa, jotka niinku tekevät sitä väkivaltaa sen takia, että ne <köhö> tianaa tai, tai että se on niinku työvälineessä väkivalta, että sitä mm. uhka, tai sen uhkaa ainakin, että sitä mm. käytetään. Niinku. Kyllähän tuo huum, huumemaailmassa se väkivalta on niinku joka päivänä mm. läsnä. <köhön> mm. <köhön> Joo, tota. Tosiaan puhuttiin siitä, että, että, että esimerkiksi sitä puukkoa, jos kantaa mukana, niin se paine sille, että käyttää, käyttää sitä sitten jossain tilanteessa, niin voi olla aika suuri. Niin mitä, miten just tämmöinen ryhmäpaine vaikuttaa? Mitä mieltä sä oot siitä? No kyllähän se, kyllähän se vaikuttaa, että jos sä oot siinä porukassa, porukassa ja miten se porukka näkee sitten sen jälkeen, kun sulla on se puukko mukana, mutta sä et uskalla mm -hmm. käyttää mm -hmm. sitä käyttää sitä. että Kyllähän se luo semmoisen, niin kuin sanoin, että silloin kun saatat sen mukaan, niin se on jo niin kuin päätös, päätös siitä, että saat valmis käyttää sitä mm. niin kuin valtaosalla. Mm. Että se on, tavallaan siinä menettää kasvu se, jos se ei käytä Sitten. sitä. Mm. Mutta eihän meidän tavalliset, niin kuin tähän tarvii sanoa, että eihän meidän tavalliset nuoret mm. kannata puukkoon. Mm. no kuitenkin sit loppupeleissä aika harvossa, ketkä sitä puukkoa Ja yes, mm. <laughs> on niin siis tavallaan psykologisesti ajatellen niin toki aina jossain aina joku kasvojen menetyys sano on aina kova paikka niin kuin ihmiselle mm. ja niin kuin ihmisen egolle. Ja varsinkin sille nuorelle. Ja varsinkin nuorelle niin oma astu nuoruudessa näen niin silloin on ollut mikä niin kauha että menettää omaa toisensa. Joo näe, se, sepä se Ja just niin kuin ehkä tavallaan tai on just niin kuin nimeämään just se että niin kuin nuoren identiteetti on kuitenkin niin kuin se rakentuu ja niin kuin ei turhalla kaan niin kuin valmis mm. valmis mm. siinä iässä, niin tota sitten tämmöt isot kolhut on aina niin kuin mm kovia paikkoja ja sit niinku pakko pitää kiinni siitä, mm -hmm. siitä ja sitten tehdään ehkä jotain mitä tulee myöhemmin kaduttua. Mm. Mm. Yep. Niin on se varmaan jotenkin ehkä helpompi jos toimii, toimii ryhmässä, kun siinä on se jotenkin, että, että jos et teen niin sitten sit saattavalla tavallaan nössää ja sit on se, että mm. jotenkin haluaa saada sitä asemaa siinä ryhmässä ja näyttää. Näin. Kyllä. Yeah. Mm. Ja sitten ehkä nuorilla on aina ollut vähän tämmönen me vastaan muut mentaliteetti, mm. öö, ehkä just nuorempina vähän semmoinen, että meidän koulu vastaan noiden koulu, mm. sitten semmoinen jotenkin meidän piha ja noiden piha, semmonen tavalla aina ollut vastakkaisettelu, niin onks tämmöinen jengiytyminen jotenkin jatkumaan vähän niin samalle ilmiölle sitten sit kun kasvetaan, Et jotenkin, että jotenkin, meidän kaupunki vastaan teidän kaupunki tai... No onhan te... se, kun miet miettii niin kuin mun elämää ja mun tarinaa, mä oon niin kuin mennyt ensimmäisellä luokalla kouluun, kouluun sit, mutta on eristetty, sitten kolmannella luokalla Meitä on niin kerätty koko kaupungista nuoret, jotka oireilivat, ja pistetty samalle luokalle. Mm. Niin kyllä meillä oli semmoinen ajattelutapa, että niinku työnnettiin syrjään, me ei saatu mitään, missään tekemisissä olla niin tavallisten, tavallisten, mm. tavallisten nuorten kanssa. Ja kyllä siinä syntyi semmoinen me vastaan muun maailman mentaliteetti. Mm. Mm. Mutta et niin kuin, tavallaan mikä meillä määritellään jengiksi, jengiksi mm. niin siihen ehkä pitää vähän tarkkuutta tarkkuutta mm -hmm. niin kuin ottaa. Että kyllähän mekin oltiin tavallaan me ja kymmenen henkilö porukka, mutta mut ei me niin järjestäytyneitä mm -hmm. oltu, että me oltaisiin niin ymmärretty välttämättä edes mitä me tehtiin. Mm -hmm. Niin, no ehkä musta muutenkin siis tuntuu, että paljon tätä jengi sanaa heitellään just, mm -hmm. just vaikka mediassa muualla, niin että se niin kuin tulee paljon, mutta ehkä sitten sit ei se ole välttämättä aina niin järjestäytynyt mm -hmm. tai jotakin. Mm -hmm. Niin se on kuitenkin, että niin itsellekin tulee tyyliä, että kun puhutaan jengestä, niin tulee just jotkut moottoripyöräkerhot mm -hmm. tämmöiset mieleen, siis monestihan tämmöisen nuorten porukat, niin ei nyt ole ollenkaan niin saman tason toimintaa, mitä sitten jollain helvetin enkeleillä on vaikka. Mm -hmm. Niin siis, ja nehän on ihan, ihan eri asia, mm -hmm. nämä on kuitenkin semmoisia katutason, katutasot mm -hmm. että puhutaan, että siellä niin kuin nuorimmat on sitä 4, viittatoista, jopa kahtatoista, niin ne on sitten... Puhutaan noista isoista jengeistä, niin ne on sitten ihan erilailla järjestelmät. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Kyllä. Öö, ja jengeissä voisi olla taustalla joku oma ideologia tai jotenkin omat... Niin kuin, tai siinä voi ehkä olla, just että se oman jotenkin tyyliset ja samalla ajattelevat mm -hmm. ihmiset sitten muodostaa sen, sen mm -hmm. jengin. Niin kyllä se varmaan niin kuin vaatii siis, että niin oli se nyt jengiryhmä tai porukka, niin että siellä on siis joku yhdistävä tekijä, mikä mm -hmm. sitten niinku on se, että vo, voiko rikokset olla sellainen yhdistävä tekijä? No kyllähän ne rikokset on, mutta kyllä se niinku useimmin se yhdistävä tekijä on mun mielestä se vähäosaisuus. Mm -hmm. silleen, että miettii, että koetaan, että et näköala elämässä ei juurikaan ole, ja sitten niinku lähdetään hakemaan sitä kunnioitusta, kunnioitusta siitä rikollisesta ja huummemaailmasta, ja niihin se aika usein menee. Mm -hmm. Niin, että jos niillä olisi joku muu mahdollisuus mm, tai ne kokisivat, mm. että ne pärjäisi jossain muussakin, niin mm. todennäköisesti ne tekisi jotain mm. muuta. Ja eikö niin muutenkin, että harvemmin ihan niinku, tämmöistä rikollista elämää viettävät ihmiset, niin ei tietenkään ehkä kaikki, mutta suurin osa ehkä voisin kuvitella, että ei halua viettää semmoista elämää. No siis... Vartankin nuorista, kun puhutaan. Niin, niin, niin no jos miettii että... munkin siitä porukkaa, niin kaikkihan... Kaikkihan ne haluaa lopettaa, mutta kun en mm. enää osaa, kun se, se on mm. mennyt niin pitkälle, että mm. tavallaan niin kuin mitä nuorille aina tuotan sitä, että, että ajoissa, ajoissa lopettaa sen. Et mulla kesti, niin kuin, mä olin 34, kun mä niin kuin uskalsin lähteä mm. kokeilemaan jotain muuta Just. tavallaan. Mä, aina mä kuvittelen, että ei musta ole mm. muuhun, että on se mutta niin tämä on se mitä mm. mä osaan ja pystyn tekemään, mutta yeah. todellisuus mm. oli yksi paljon muuta. Yeah. Oliko vielä semmoinen, että monesti puhutaan, että sanotaan vielä, että sinusta ei ole mihinkään muuhun. Että tämä on se, mitä sä nyt teet. Niin, ja sitten kun olen koulussa saanut sen, miettii sen koko mm. kouluja, niin, niin aika harvoin siellä tuli, että hyvä, että se on hienoa. Nimenomaan, niin, juuri näin. Se sanottiin, sanottiin vähän erilaisia just, juttuja, että et sä osaat. ja Kyllä. olet vähän tyhmä ja mm. miksi sinä niin pysy paikalla, paikalla sitä. Ja. ja sitten just niin kuin, kun on... On nuori, nuori herkässä tilassa, niin, niin tota kyllähän noin sanat aika syvälle varmasti uppovat. Menee ja edelleen, kun mm. edelleen niin niitä muistaa, muistaa sellaisia niin kuin tilanteita, tilanteita, mihin on niin kuin koulussa aikuisten mm. niin kuin, kiusaamana. kiusaamana. Et muistan senkin, kun minut vietiin kertaa ADHD-testeihin tokalla luokalla, niin mutta se tehtiin koko koulun edessä, koko koulukatto, kun mutta raahattiin sinne. Rahattiin sinne ja se on jättänyt muhun niin kuin, tosi kovat jäljet. Mm. Jäljit sille ei nyt enää vaikuta, mutta et, muistan edelleen sen hetken, kuinka kävelin sitä käytävää, mm. et, mietin, että vittu mä en enää Ihan, mitään yhteistyötä joo, näiden ihmisten näin. kanssa. Ja. Ihan Ja paljon. Ja. Edelleen tänä päivänä niin näkee, näkee semmoista ja sitä eristämistä. Mm. Että kun ei osata niin jonkun nuoren kanssa olla, niin sitten se työnnetään sinne sivuun. Just, just näin. Se ei ole keinoja, keinoja mm. mukaamassa. Niin, just nimenomaan. Ja monestihan ne keinot on vain niinku resurssikysymys. Ja, ja sitten ihmisillä varmaan just on aika luontainen tarve siihen jotenkin yhteenkuuluvuuteen ja siihen, että on se oma porukka. Mm -hmm. Niin sitten jos tavallaan on vaikka kouluissa ja muualla tolleen, niin suljettu pois, mm -hmm. niin sitten sit varmaan se jostain se oma mm -hmm. porukka löytyy ja sitten se löytyy olla sieltä. Niin ja sieltä se sitten löytyy, niin kuin omalla kohdallakin on mm -hmm. löytynyt. Että... Kun ei ole kelvannut sinne tavallisten joukkoon, niin sitten ollaan tässä mm. toisessa joukossa. Yes, ja no. kaikki, kaikki, mikä on ollut ympärillä, niin on ollut, ollut syrjäytymistä ja syrjäytyneitä. Ja... Mm. Ihan loogistahan se on. Että jokainen nuori haluaa, haluaa tulla kunnioitetuksi, haluaa, haluaa kuulua johonkin ryhmään. Mm. Se on ihan niitä perusjuttuja, mm. mitä jokaisen pitäisi saada kokea. Kyllä. Mm. Se on se nähdyksi tulemisen tunneet. Sitä katsoa, että onko se niin kuin sitten normaalilta vai miltä mm. ihmisryhmältä se hyväksymisen tunne tulee. Niin. Mm. Jep. Vielä muistutus sinne kaikille Twitchin katsojille, että sinne voi kuulkaa heittää kysymystä ja kommenttia, me niihin lueskellaan tota, ja vastaillaan täällä. Öö, no sitten taas vähän puhua siitä, että öö, me paljon tai useasti Öö, esimerkiksi elokuvissa ja sarjoissa ja niin kuin, tämmöisessä niin fiktiivisessä maailmassa niin pidetään rikollisia niin esikuvia kuvina mm. ja me saadaan niitä jotenkin ihannoida ja, ja matkia jotenkin. nähdä ne tosi hienona se rikollisen elämä, niin onko se oikeasti sellaista? No eihän se ole niin se mihin se rikollinen maailma ne ketkä näitä kirjoja kirjoittelee. Et kun me katsotaan nyt esimerkiksi näitä viimeisen kolmen vuoden aikana kirjoittaa kirjoja ja myydyimpiä kirjoja, niin mm. niistä aika iso osa on niin kuin sitä rikollisesta tarinaa. Mm. Ei se ole pelkästään nuoret, ketkä sitä ihannoivat, vaan me mm. niin aikuisetkin. Niin se maailma jotenkin kiinnostaa tosi paljon. Mutta eihän se ole niin kuin se, se kuva, minkä niistä kirjoissaan, niin eihän se ole se, mitä se maailma mm. on. Et puhutaan... Se on niin kuin pieni promille, ketä niitä mm. kirjoittaa. Ja ne, ketkä on niin kuin kovia rikollisia, niin kun mietitään, niin onko se sitten elämä, kun se parikymmentä vuotta lusit vankilassa? Mm, hyvä pointti. Vankilassa, että tavallaan me nähdään ne, nähdään ne jotenkin niin kuin tosi harhaisesti, mm, kun miettii, niin kuin, niin. miettii sitä. Ja mm. Se maailmahan on pelkkää hyväksikäyttöön. Nu nuoremmat, muistan itse, kun nuorena sinne päätyi, niin kyllä sitä joutuu tekemään kaikki jutut, mitä vanhemmat ei uskaltanut. Just. Sitä niin kuin jotenkin hakista sitä kunnioitusta. Ja Heikompaa asia käytetään mm. hyväksi, jatkuvaa väkivallan semmoista pelkoa. pelkoa on ollut se koko, mm. koko 20 vuotta, mitä mä oon siellä Ja sitten monesti just tolleen niin kuin mediasta tulee just niinku, mikä on tosi jännä kyllä että, niin kuin, että niin kuin media antaa niinku tosi kiilotettua kuvaa niinku tämmöisistä niinku Ja se on niinku tosi jotenkin niinku niin ja se myy. Ja se myy. Niin, <laughs> no, siinähän <laughs> se on sen että että <laughs> sitä on sen käy tekee sitä. siinä pitää Jeep. miettiä niin sitä lukijaa, M Kyllä. mitä mitä se haluaa lukea. Juuri Mutta sitten tästä näet että sitten, kun ne niinku tavallaan nuoret ja aikuisetkin lukevat mm. sitä, ja sit, jos niiltä puuttuu se tavallaan, me ymmärrän, että nuorelta puuttuu vielä sitä medialukutaitoa, mutta mm. sitten niin tuntuu, että myös joskus aikuiselta puuttuu sitä mm. medialukutaitoa. Mm. Sitten jotenkin otetaan ihan niinku, ilman mitään... Tota, niinku, <laughs> Eesti Atlantti huuta luotan kaikkia niinku et mm -hmm. joo joo joo minä käyn alla kohta niin mä jotain metaa tuolla koulupihalla tai jotain mutta siis joo niin siiskin varmaan jotenkin voi kiinnostaa just se jotenkin että että että tollastakin elämää voi mm -hmm. elää tai jotenkin tavallaan että, että se on varmaan siis myös mm -hmm. tosi hyvä siis viihdettä niin että ei mutta sitähän siis se siis semmoisenlaisen pitää soittaakin niin, että niin, että tavallaan mm -hmm. että se ei mm -hmm. oo niinku realistinen kuvaus niin, rikollisen elämästä näin. vaan se on mm -hmm. jotenkin niin jotenkin se niin näe ja se on niinku siis perus joo kulutuskamaa, että et tosi harvoin sit saa lukea niitä tosi raakoja juttuja. Niin, kun puhutaan niitä, kirja mm. jostain, niin se on hänen kokemus, miten se mm. puoli, se uhripuoli, mikä niin, niissä kirjoissa puuttuu niinpä. kokonaan, että Jep, sepä se. miltä se tuntuu, kun hakataan puolikuolleeksi johonkin katuojan se puuttuu niistä kirjoista, niin. ne teot. Just, <laughs> Miten se sitten, tota Pietro, siellä sun, sun duunissa, niin tämä nuorten, Puhutaanko siellä paljon siitä, mitä, millaisia niin ihalujen kohteita niillä nuorilla on? No siis eihän me niistä, niistä paljon puhuta, että puhuta sinänsä. sinänsä kyllä me niin kuin pyritään, pyritään nuorelle tuottaa, tuottaa heti kättelyssä se, että ne ei pidä paikkaansa. Niin. kyllä ne tavallaan... Ja kyllähän ne nuoret, meidän nuoret jo ymmärtää, koska ne on aika usein ollut jo monta vuotta siinä maailmassa, niin, niin ne, ne se tietääkin sen, niin. että ei se olekaan ihan sitä, mitä siellä niin niinku, niin, oman kokemuksen kautta tuo sit, sitä, ja kyllä ne tietää, ja. kyllä meidän nuoret tietää Tietysti. jo, mitä se on. No, no, no, Miten sitten teidän te, te, te, niin sinä nuorena, hmm. onko teillä, teillä kavereiden kanssa, niin oletteko sitä? ihan mm. noin niinku tämmöisistä ihannointijutuista? Öö, ei ehkä ihan hirveästi, mm. mutta minusta siihen just liittyy se, että et, et viihteenä just katsotaan tai otetaan sellaista, niinku, missä sitä ihannoidaan. Mutta mm. kyllä minusta että et kyllä ainakin itse tai ainakin omassa piirissä tuntuu, että kyllä myös ihmiset tietää, että ei se ole se oikea kuva. Mm. Et, et se on oikeastaan aika karu, varsinkin jossain mm. Suomessa se, mm. että et se ei ole niinku niin kauhean mm. hieno juttu, mm. se sitten vaikuttaa. Just ja mone, ja siis sehän on niinku... No nyt puhuu mut tuntumalla, mutta just, että niinku, jos ryhdyt rikolliseksi, niin sulla on tosi, tosi, tosi pieni mahdollisuus niinku, päästä sit sinne huipulle, missä se elämä on sit semmoista. Mm. Että... Kyllä ne on, niinku, puhutaan ihan promilleista, ei niin. edes mm. prosenteista, mm. että kyllä ne niinku, tosi harva, harva päätyy. Ja sitten ne harvat, ketkä päätyy sinne huipulle, niin nehän joutuu vankilaan mm. kymmeneksi vuodeksi aika usein. Niin. Kyllähän Suomessa mm. niinku, aika usein tai lähes valtaosasta niinku isommista rikoksista ja kiinni, Juuri. Mm -hmm. Että et, okay, tota... Jep. Mm. Mm, yeah. Jep. No sit, sit mä kans mietin, että tähän ehkä vähän liittyy jotenkin väkivaltaisen maskuliinisuuden just niinku ihannointi, mutta sit kans semmonen jotenkin, että ajatellaan, että se on jotenkin seksikästä ja jotenkin ihailtava, just vaikka miehen ominaisuus, semmoinen jotenkin väkivaltaisuus ja just mm -hmm. semmonen jotenkin niin Dominoiva, niin, hallitseva, sen, hallitseva niin. varmasti, varmasti jollain tasolla liittyy, me, me ollaan kuitenkin ihmisiä ja meillä on alkukantaisia joitain mm -hmm. juttuja, juttuja, mitkä ei niin lähemmästä pois, pois vaikka kuinka puhuttaisiin, Jep. että kyllähän se niin tämmöisetkin asiat tietysti varmasti Kiin voi hyvä. ottaa. Yep. Just, Ö, me kysyttiin tätä kanssa meidän tota, oh, totta. YouTubessa. Pollina. Seuraa millaisia vastauksia Joo, joo kysyttiin itse asiassa ihan sama, sama kysymys, että onko väkivaltainen mieheys seksikestä ihaltavaa tai hienoa, niin 19 prosenttia vastasi, että todellakin on, ja 81 prosenttia vastasi, no ei kyllä, mm, mm. mikä on ihan siis hyvä, hyvät, hyvät, luvut, kyllä, hyvät, hyvät kyllä. luvut, mutta kuitenkin melkein mm. neljäsosa pitää sitä niin seksikkäänä tai ihaltavana mm. tai hienona. Mutta ehkä tässä on juuri, että näin 19 Mut prosenttia. Mutta pitäisi kysyä tytöltä tuo sama kysymys, niin, niin saataisiin se, niinku, tod se todellisuus esiin. Totta, kyllähän, totta. Niinku, kyllähän naiset näkee viehättävänä mm -hmm. sen. Et, ja monesti varmaan niinku, näitä tekoja, tekoja tehdään myös niinku, näyttäväksi naiselle. Mm -hmm. et, kyllähän, mm -hmm. niinku, joo. kyllähän siis niinku, puhuttiinkin siitä, että niinku, tavallaan tekee niitä rikoksia, että niinku saa sen aseman ja mm -hmm. sit sen aseman kautta varmasti just niinku hakee sitä hyväksyntää, mm -hmm. niinku siitä omasta porukasta, mutta varmasti myös niinku mm -hmm. ulkopuolelta. Mm -hmm. että. Et kyllähän tämäkin on just niinku nimenomaan sitä, niitä primitiivisia Jep. asioita, mm -hmm. mitä meissä kaikissa on, on ja, ja kuka nyt ei. Tai siis jotenkin, että, jotenkin niinku ihan luonnollista tavallaan hakea semmoista niinku johtajan asemaa, mm -hmm. jos niinku, mm -hmm. On, on siihen valmis. Kaikkihan ei tietenkään ole välttämättä johtaja aineesta, mutta parikin ehkä mm. semmoinen tyyppi, joka ei ole pystynyt vaikuttamaan vaikka just koulussa tai muutenkaan elämässään asioihin, niin nyt kun pääsee mm. sit semmoiseen pisteeseen, että... Niin siellä tulee näkyväksi, niin, kun sä koulussa koulussa koko sen koulun aikana, niin sulla ei ole nähty minä, minä just. ja siellä joku sitten näkee mm. sinut. Juuri näin. näin. pääsee. Kyllähän nämä on niin tämmöisiä perusjuttuja, mm. juttuja, monesti me tehdään näistä tosi haastavia, niin aikuiset, aikuiset tekee näistä haastavia, että mi mikä näiden nuorten kanssa toimii, no perkele niin, ei, niin. niiden rinnalla kulkeminen, mm, juus, meillä näin. on menetelmää toisen perään, että tämä hei toimii tähän nuoreen mm. ja tämä tohon, mutta todellisuus on se, että ainoa mikä toimii on se, että sä sin vierellä ja mm, kuuntelet juus, ja näin. yhdessä oivallat Jeet, sen nuoren se kanssa, Sitten, se niin, Sormenheristely ei ikinä toimi, toimi varsinkin meidän nuoriin. Kyllä. Mm -hmm. Ja toi on mun mielestä tosi niinku, tärkeä ja tosi hyvin sanottu, ja niinku, pitäisi ehkä enemmänkin ottaa just huomioon, että niinku, monesti nuorten kanssa se rinnalla kulkeminen, ei niinku, täältä ylhäältä mm. yläpositioista huutaminen ja just sormenheristely, niin se harvemmin. Eihän se nyt niinku, työelämässäkään toimi, että niinku, nykypäivänä ehkä se toimi niinku, 30-40 vuotta sitten, että niinku, sulle kurkku suorana pomo huutaa, kun teit väärin. Että... Niin mulla se ei toiminut mm. nuorena, mieti, mm. mieti muistan, että jos joku mua kielsi jostain, niin kahta kauheammin Joo, niin, niin, Ja se on niin kuin, tavallaan, ei tarvi olla rikoksilla oireileva tai mm. muuten väkivallalla oireileva. Että mm. Kyllähän tavallinenkin nuori, kun sä sanot silleen, että nyt sä, sun pitää tehdä näin, niin mm. mietti, että no ei varmaan. Ei varmaan, Niinpä, <laughs> todellakaan teet. Jep. Jep, kyllä. No tota, sit voidaan vähän miettiä sitä, että, että miten jos sinne rikollisen rikollisuuden tielle on jo joutunut, niin mitä siitä oikein seuraa? Öö, mitä sinulle tajuuko aina nuoret, kun tekee jotain rikoksia, niin tajuuko ne niitä seurauksia, mitä siitä tulee seuraamaan? No, riippuu vähän iästä. iästä mm. kyllä mitä nuorempi oot, niin sitä vähemmän se varmaan ymmärtää, mutta kyllähän monelle sitten valkenee, mitä se on. Sitten kun mm. joutuu ensimmäistä kertaa niinku vankilaan. Mm. Mm. Vankilaan, että kyllähän sit niinku, jos sä meinaat tehdä väkivallan tekoja tai meinaat myydä huumeita, niin ennen pitkään sä päädyt sinne vankilaan. Mm. Sehän on ihan, ihan niin kuin selvä peli. Mm. Mut, niin. Mut, kun puhutaan tosi nuorista, nuorista kavereista, meilläkin, meilläkin on siis jo 10-vuotiaita muutamia, ketkä niin kuin oireilee tosi pahasti, niin ei ne kyllä vielä siinä jässä ymmärrä. Mm. Mut mm -hmm. Kyllähän sä sitten jo niin 15-vuotiaana, kyllähän sun pitää hiffata, että mihin se, mihin se johtaa, kun sä rikot lakia. Mm. Mm -hmm. Paljon puhutaan siitä, että niinku, kun alkaa se rikosoikeudellinen vastuu, mm. niin siihen asti saa niinku tehdä ihan tavallaan mitä tahansa, mm. niin näkyykö tämmöinen ajattelu? No siis se, se, se näkyy ehkä, ehkä, kun miettii omia aikoja. Niin mm. Kyllä se niinku nykyään, nykyään, varsinkin ne, jotka niinku tekee niitä rikoksia alle 15-vuotiaat, niin ne on hyvin tietoisia siitä, mm. että tästä ei tule seurauksia, Just, tästä mm. ei tule mitään muuta kuin mm. puhutteluja. Se on mun mielestä tosi huolestuttavaa. Mm huolestuttavaa, meillä, meillä on nuoria, jotka ajattelee, että he voivat tehdä ihan mitä vaan ennen viittatoista vuotta, että kyllähän pitäisi jonkinlainen rangaistus siihen keksiä, että on se sitten, sitten erityyppistä, niin kuin, että jonkinlaista niin kuin, rangaistusta siihen pitäisi, pitäisi laittaa, että se seuraukset Jep. Siitä. Kyllä. Jep. Sitten ehkä semmoinen, mikä on myös hyvä tähän liittyen muistaa, että, että myös esimerkiksi sivussa seuraaja voi olla osallisena siinä, siinä rikoksessa. Että, että aina ei tarvitse olla itse se, joka, joka niin kuin on, on siinä jettä. ihan niin kuin pää, mm. päätyyppinä tekemässä. Jos mietitään se, ketä kuvaa tämmösi, siinä kaverin vieressä, mm. se on yhtä syyllinen kuin se kaveri, mm. joka mm. siinä mm. lyö. Että, mm. Paljon koulussa niin kun puhutaan esimerkiksi kiusaamisesta, niin yleensä mm. sinun kun iso porukka kiusaa, kiusaa jotain nuorta lasta, lasta, niin siinä on ne yksi, kaksi pääkiusaajaa ja sitten siinä on iso porukka, jotka hyväksyy sen sitten mm -hmm. vierestä. Yeah. Vierestä sama on niin rikoksia tehdessä, että kyllä se niin kuin, että siellä on monenlaista roolia siinä niin kiusaamisen ja rikollisuuden ympärillä. Mm -hmm. ja. Mikä siinä on, että minkä takia ne nuoret, ketkä siinä ympärillä on, niin minkä takia ne ei puutu siinä? No iso osa varmaan pelosta. Puhutaan kiusaamisesta. Mm -hmm ja väkivallasta, niin iso, iso osa varmaan siitä, siitä niin kuin on sitä pelkoa, että joutuu itse Että mm -hmm. on helpompi olla mukana siinä touhussa, vaikkei siitä tykkääkään, kuin että sitten mm -hmm. sitten siihen uhriasemaan, Just, yeah. se on niinku... Muistan itse niin äh, nuorempana silloin koulussa, niin kyllä sitä monta kertaa ajattelin, että vittu, tää kyllä siistii niin kuin, tavallaan, kun jotain kiusattiin, mutta oli siinä mm -hmm. vaan sitten niin messissä sen takia, että pelkästään itse aletaan kiusaamaan. Just. Ja. Että me, tästäkin meidän pitäisi puhua, että kaikki kiusaaminen ei ole aina niin kuin semmoista tavallaan, niin kuin, että kaikki kiusaajat ei kiusaa sen takia, että ne haluaa kiusata, että ne kiusaa sen takia, että niitä ei, niitä ei kiusata, mm, niin ne pelkäävät joutumansa itse sen niin kohtelun Kyllä. Mm. Ja tässäkin just ehkä näkyy se, että kuinka tärkeää semmoinen niin kuin siihen puuttuminen, niin kuin oikealla tavalla puuttuminen on, että ei se, että niin kuin kestetään jonkun nuoren... Niin kuin ryhtyminen rikolliseksi, mutta siis kun sillä on niin kuin kerrannaisvaikutuksiakin kyllä, mm. että kun saadaan niin kuin puututtuu niin kuin monella tasolla huonosti voivan nuoreen, niin, mm. niin, niin, niin, niin ja koko ja meidän, meidän pitäisi niin kuin siihen pahoinvointiin niin kuin alkaa puuttua mm. jo niin kuin siellä 1-3 luokilla. Että mm. me silloin jo havaitaan, kenellä tulee olemaan haasteita elämässä. Mm. Niin kuin silloin jo me huomataan, ketä tulee ajautuu todennäköisesti vaikeisiin tilanteisiin, että meidän pitäisi sinne niin kuin panostaa. Nyt, nythän me vasta sitten, kun tapahtuu jotain, niin sitten me ollaan mestoille niin, niin mm. sen asian kimpussa. Että niin kuin siihen ennaltaehkäisyyn pitäisi panostaa. Mm. No, miten sit, jos nyt jää kiinni, niin onko se maailmanloppu? Mitä siitä tapahtuu? No koskaan ei myöhä, eihän se ole maailmanloppu, jos jää kiinni. Mm. Mm. No ei se. Siitä tapahtuu, riippuu tietysti rikoksesta, rikoksesta ja sen vakavuudesta. Niin. Mm. Sitten tulee seuraamuksia, mutta se, se ei määritä sinua kuitenkaan ihmisenä, mm. ihmisenä että sinä tehnyt jotain. Tai se ei sais mm. Saisi onhan meillä se ongelma, että esimerkiksi niin rikosrekisteri muutamia ammatteja, mm. ammatteja niin poissulkee, jos sulla on tietynlaisia rikoksia. Mut kun puhutaan esimerkiksi musta, mä työskentelen lasten ja nuorten kanssa ja onhan mulla, mulla vaikka mm. mitä rikoksia. Mm. Kyllä se niinku, tavallaan ei se poissulje mitään. Mm. Et kyllähän sut niinku, nähdään sit loppupeleissä yksilönä. Et... Mm. Et sen takia, että on tehnyt jonkun rikoksen, niin ei kannata ajatella, että no nyt mä en pääse tuohon niinku, töihin tai muuta vastaavaa. Et ei se niinku, kaikki tekee virheitä. Mm. Toisilla ne on vaan vähän isompi virhe. No, no. Ehkä nuoruuteen kanssa myös kuuluu semmoinen... Se ehkä tietynlainen niin näkö, näköalattomuus, mutta jos osata ajatella asioita kauhean pitkällä niin kuin polttovälillä. Niin mm. sitten se saattaa tuntua, että jos mä nyt mukaan 17-vuotiaana, mm. nyt se on niin tässä näin. Mm. Niin kun mietitään sitä nuoren ajattelua, kun mm. muistelee, muistelee itse, niin se viikko tuntui vuodelta silloin, Kun nykyään se on vähän toisinpäin se vuosi tuntuu <laughs> viikolta, niin menee ne vuodet Jeep. ihan vierien tässä. Just näin, niin. Et sekin on Mut aina se hyvä, on, hyvä niinku, Mietitään nuorelle, se kuukausi on ihan hirveä se aika on, silloin. Se on, Varsinkin 17-vuotiaana, kun odottaa, että täyttää 18. Niin, niin totta, se on joo, se, se 17-18, niin tuntuu, että se on niinku ihan vuosikymmentä tai jotain. Mm. Jep, no mitä mieltä sä oot, onks, onks niinku yleisesti vaikka nuorten tekemisistä niin onks ne seuraukset tarpeeksi vahvoja? Tai pitäisikö ne olla vielä vahvempia tai pitäisikö siitä taas olla lievempiä? No siis mieltä? eihän se rankaseminen ikinä ratkaise mitään, mm. kun mietitään, varsinkin kun mietitään nuoria. nuoria että se niinku, sehän on ihan on niinku todettu, että se rankasemispolitiikka ei mm. toimi, toimi ja, Eihän meillä Suomessa niin kuin helpolla joudu vankilaan. Hmm. vankilaan. Kyllähän sä saat, niin aika pitkään saat tehdä rikoksia, eri aikuisenakin. Hmm. Mutta se, että nuorelle vankila ei ole koskaan hyvä paikka, että mä oon sitä mieltä, että ennemmin jotain hoito, hoitomenetelmiä. Kun ne laitetaan vankilaan, niin sinne ne päätyy omien joukkoon, ja se sama kierre jatkuu, ja hmm. tavallaan niin kuin se ei ole ok. Kun mietitään niin kuin koulussa esimerkiksi erityisluokat, Suletaan hmm. sinne erityisluokkaan, niin sä syrjäydyt ja sä alat, se käyttäytyminen vain niinku, kertaantuu ja kertaantuu, hmm. se lisääntyy vaan Sama Se on niinku, vankilan kanssa. Hmm. Ja tehä se ero silleen, niinku, miettii niinku, koulumaailmassa eristämistä, se niinku, vankila on niinku, aikuisen eristämistä siitä hmm. yhteiskunnasta. Tai jos, jos pitää niinku, vankilaan laittaa, niin sit siellä pitäisi olla niinku, joku systeemi, mikä niinku, valmistaisi siihen. Niinku, pääsy mm. nuorta, että siellä ruvettaisiin niinku kouluttautumaan, ruvettaisiin tekemään juttuja sen eteen, että sitten kun pääsee vapaaksi, niin sulla on jotain työkaluja siihen Kyllä, elämään. Se, että jos me vaan pidetään siellä vankilassa sitä muutama vuosi ja palautetaan sinne kadulle mm. samaan tilanteeseen, mm. mistä se lähti, niin mitä, mitä silloin tapahtuu? Yeah. se vaan jatkuu se rikollinen mm, Ja Se on varmaan muutenkin siis helpompi puuttua, puuttua siihen, nuoren niin kuin elämää ja tämmöisiä asioita niin vankilan ulkopuolella kuin siellä vankilassa. Mm, mm, mm. se on paljon tässä puhuttu siitä, että mihin ne resurssit pitäisi suunnata. Niin, niin ja kun mietitään niin kuin oireilevaa nuorta, mm. mikä lastensuojelussa on tällä hetkellä meillä ongelma, se, että no, me hoidetaan vain yksilöä, mm. kun meidän pitäisi hoitaa sitä koko porukkaa, mikä mm -hmm. oireilee. Ei, eihän nuori koskaan. Tai en nyt sano koskaan, mutta tosi harvoin se oireilee yksi. Että kyllähän sieltä mm -hmm. löytyy sitten viisi, kuusi kaveria, ketkä niin oireilee se. mukana. Aivan. Ja tällä hetkellä me niinku otetaan se yksi sieltä, ruvetaan työskentelemään sen kanssa. Sitten me jätetään se muu mm -hmm. porukka odottaa sinne, sinne kuitenkin. Ja joka päivä se palaa sinne porukkaan, mm -hmm. niin ei sillä ole minkäännäköistä niin. vaikutusta sit loppupeleissä. Et... Mm, tästä on nyt paljon puhuttu viime aikoina. <laughs> ja tämä on juuri juur sitä niinku jengiytymisen estämisen... Et yksi menetelmä, mikä pitäisi ottaa, että lastensuojelussa on enemmän ruvettaisiin sen porukan kanssa työskentelemään mm. se yksittäinen nuori. Kuulostaa ihan loogiselta. Että. Jep. Jep. No miten vielä, mikä on niin sun oma kokemus ollut? Koit sä, että sä sait tarpeeksi apua tai tukea? Vai miten sul niin just rangaistus rangaistusasia meni? Että miten sä koit sen itselle? No siis... Eihän se vankila mitenkään mua edistänyt. edistänyt. mua nyt, kun mä halusin raitistua ja halusin lähteä muuttaa, muuttaa elämään, niin kyllähän mua Jeesattu, mutta kyllä mun on tarvinnut osata pyytääkin sitä. Mm, mm. Että varsinkin nuorten kohdalla toivoisit sitä tarjottaisiin niille nuorille enemmän. Tottu. Koska aina kun me puhutaan nuorista, joka oireilee rikoksilla. Ja... Saadaan esimerkiksi muutettua sen kaveripiiri, mm. niin me, meillä pitäisi aina olla tilalle tarjota jotain. Mm. jotain. Mm. Että se tavallaan riitä, että et nyt hylkää noin kaverit ja rupeat tekemään jotain. Et meillä mm. pitäisi olla valmiina joku setti, mm. setti mitä se lähtee elämässä tekemään, mikä on mielekästä. Mm. Että ei se vankila, niin kuin, no jotkut, jotkut se varmasti pelastaa... Niin kuin, Jonkun hengen se on pelastanut, pelastanut ja joku sielläkin muutoksen lähtee tekemään, mm. mutta kyllä mulla niinku vaati sen, että multa niinku huostaan otettiin mun nuori lapsi, mm. lapsi ennen kuin mä tavallaan, niinku, ja siltikin jatkoin, jatkoin pitkään, mutta se oli yksi semmoinen, mikä saisit mut järkiin. Mm. järkiin. Ja tänä päivänä saa olla lapsille isä, niin se oli semmoinen. Näinpä. Mutta eihän se rankaseminen, ei se toimi. Mm. Ei se vaan toimi. Yeah. Kyllähän se niin kuin pitää lähteä, lähteä niin jotenkin itsestään. Ja Tuossakin ehkä just kuulostaa niin tosi rajulta, että, ehkä, että tavallaan se vaatii ihan hirveästi niin kuin henkisiä voimavaroja niin kuin ehkä hakea sitä apua, varsinkin jos on niin pitkä ehkä ollut tuollaisessa kierteessä mm. ja muutenkin jotenkin niin kuin vaihtoehdot ihan nollissa, mm. niin sitten jotenkin... Niin, kuin... niin, ja kun mietitään, mitä se muun kohdalla on mm. vaatinut. Se on niin. vaatinut sen, että mä oon joutunut hylkään kaiken, mm. minkä mä oon tuntenut. Kaikki ihmiset mun elämästä, elämästä muutin toiselle paikkakunnalle, mm. koska en olisi ikinä, ikinä pystynyt irtautumaan mm. siitä touhusta, jos olisin jatkanut mm. siellä omissa piireissä. Mm. Nykyään niin kuin neljän vuoden jälkeen olen pystynyt laittamaan muutamalle vanhalle kaverille mm. viestiä, mm. viestiä. Mm. mutta kyllä ne aika, kyllä, niin pitää katkaista kaikkea. Mm. Varsinkin mun kohdalla, kun se on jatkunut 20 vuotta, mm. vuotta niin kuin kouluajoista lähtien se niin touhu. Mm. Mm. Vaatii tosi paljon. Kyllä se vaatii niin, paljon. Jeet. Sen takia just meidän pitäisi silloin se keskittyä mm. niihin ryhmiin, ei mm. siihen yksilöön. Mm. Yksilöön ei. Mm. Ei varmasti ole helppoa päästä just, just siitä niistä piireistä pois tai siitä rikoskierteestä. Mm. Varsinkin jos on, on semmoinen olo, että, jotenkin, että, että muu yhteiskunta on, jotenkin, on niin ulkopuolella siitä ja sitten sit mm. on se oma porukka, niin se se, sit, kun sieltä pitäisi. Kyllä. Niin kyllä. Kun miettii niitä esimerkiksi mun sosiaalisia taitoja, mitä mm. normaali, normaali lapsi oppii koulussa, mm. oppii toimimaan ryhmässä, mm. niin mm. mä oon saanut silloin, kun mä, mä mm. lähihoitoon, niin en mä oon saanut katsoa ihmisiä silmiin, mm. silmiin ja puhua normaalisti. Mm. Että siltä tasolta mä lähin. Mm. niin kuin tässä on saanut aikuisena, opetella ne mm. kaikki jutut, mitkä muut on oppinut Oppen koulussa. Tässä mm. näinpä. Sepä se. Jep. Joo, ehkä, ehkä just nuorelle on tärkeää. Ehkä sitä, et, et ei joudu sinne väärin mm -hmm. piireihin. Ö, mistä voisit löytää niitä ehkä parempia piirejä? koska jos harrastuksia esimerkiksi? Kannattaisiko... No ainahan ainaha, niinku, itse tykkään käyttää tai käytetään paljon menetelmänä urheilua. Mm -hmm. Urheilu, että kyllä urheilu. Ja mulla itselläkin siis silleen, on nuoruudessa pelannut jääkiekkoon, mistä on ihan hyviä muistoja. Mm -hmm. muistoja. Sieltä on, sit, ja on saanut olla sellainen kuin mm -hmm. on ollut vilkas ja saanut touhuttaa mm. menemään, menemään. Kyllähän, niinku... ja varsinkin joukkue, joukkueurheilu, niin mitä nuorempana sen pari jotenkin päätyy, niin, niin mm. sitä parempi mun mielestä. Mm. Kyllä. Et siellä oppii sitten niitä taitoja. Jos mm. ei nyt koulussa oppii, mm. oppii, niin oppii niin sit on sitten jossain. Jossain, jossain, jossain no. ne on hyvä oppia semmoista perusjuttuja Ja monestikin niin kuin kanssa just, just niin kuin puhutaan, että joo totta kai niin kuin Harrastus on just sellainen, mikä niinku ehkä ankkuroi myös sitten mm -hmm. sitä nuorta, että niinku, mm -hmm. et näkee muutakin, tai on on niinku muutakin kuin ehkä mm -hmm. sitten ne, mm -hmm. vaikka ne rikolliset piirit, ja sitten niinku paljon kanssa puhuttu, että pitäisikö esimerkiksi valmentajilla olla jotenkin niinku enemmän kykyä ja jotenkin tämmöistä. Niinku... Mutta nykyään on niin, paljon pal niin, pal pal sitä, kun miettii niin kuin mm. niinku mun valmentajia, niin. hän oli juoppa ja kaikki <laughs> järjestää, <laughs> niin. järjestää niin. silloin 90-luvulla, niin. mutta nykyään on, on siis todella, ja sitten on niinku seuroja, missä on niinku, Lähestulkoon kasvattajia kasvattajien mm, valmentajia. Kyllähän ne on niin mahtavia. Kyllä. Ja, ja se on tosi tärkeää. täydellä. Että... Jep, yep, todellakin. Sieltä tavallaan kuin jos tuntuu, että se koulu ei ole se paikka, mm, mistä tulee mm. kohdotuksesta jotenkin, yep. mikä on mm. se, niin sitten tosi tärkeää, että on niitä muita paikkoja, missä just pääsee näin. purkaa sitä. Niin ja, yep. ja nutat ja kaikki mm, tämmöiset. Niin, siellä niin kuin koko ajan enemmän ja enemmän on ammattilaisia siinä, että miten, miten kasvatetaan. Yep. Just No, miten sitten, jos nyt haluaisit pois tämmöisistä huonoista piireistä, niin mistä sitä apua saa? Mm, no joka puolelta. Niin. <laughs> Et varmaan ensimmäisenä niin kuin aikuisille pitää mennä sano koulun mm. aikuisille, jos, on niin kuin, jos puhutaan niin nuorista, ketkä ovat vielä koulussa, niin mm. kyllä mä niin ohjastan sen ensimmäisenä kysyn koulusta, että mit, mitä mä voin tehdä, että mä halua. Haluan niin tavallaan että pyytämällä sitä apua saa, mm. apua saa, se voi olla haastavaa, mutta kun jaksaa pyytää, niin kyllähän sitä mm. joku jeesaa. jotenkin kans ehkä joskus unohtui myös, että sitä apua voi pyytää mm. muutakin kuin opettajalta, siellä on Kyllä. kuraattorit, Jep. terkkarit, koulupsykologit, niin ihan rohkeasti vaan kenen, kahdans, kenen tahansa aikuisen juttu niin siellä, siellä koulussa. Mm. Niin aikuinen, ketä on täyspäinen, niin kyllähän se niin jeesaa suoraan eteenpäin. On <sit> onkin hyvä lähteä liikkeelle. Ja sitten vaikka sinä mulle poikien puhelimella niin, ja nuta, tai muihin. Ja nuorisotaloutta, kun siellä. sanot nuorisohjaajalle, että nyt on tämmöinen tilanne, ja niin se ohjaus on kyllä oikeus. Näin. Ja. Ja. Mutta tässäkin se ehkä, että nuorellakin monesti tietääkö ne, että on apua saatavilla mm. tavallaan. Että, että myös vastuu ehkä sit siitä, että tehdään myös niin kuin näitä tunnetuksi. Niin Toki että... okay, nyt on just niin koulussa puhuminen varmaan tulee ensimmäisenä niin kuin monelle nuorelle mieleen, mutta kaikille just koulu ehkä mm. ole se ehkä välttämättä mm. turvallisin paikka, niin sitten on just nämä nuorisotalout ja muut mm. vastaavat. Jep. Joo, eli apua on tarjolla ja se, että jos, jos nyt on huonoispiireistä tai on, on sitä jotain rikoskierretta, niin mm. siitä voi kuitenkin päästä pois. Kyllä. Ja se elämä kuitenkin voi, voi siitä tulla paremmaksi. Mietin, että mitä mieltä sä oot nyt vaikka jotenkin Suomessa tai tälleen ehkä ylipäätänsä tämmöisessä kulttuurissa, niin Miten paljon niin kuin, sit, muiden ihmisten etenkin, mielipiteet, onko ne, ne yleensä ollut semmoisia tosi ennakkoluulaisia? Jotenkin. Siis nuoria kohtaan. Nuoria tai ehkä niin kuin, riko, rikostaustaa no, omaavia kohtaan. Tai. No kyllähän se on. Ihminen, joka ei tiedä, tavan ihminen kuvittelee, että nämä tekee pahuuttaa näitä juttuja. Mm. juttuja mutta minä, mm. joka työskentelee ja omaa kokemusta, tiedän, että sitä ei tehdä pahuuttaa, vaan mm. pahoinvointia. Mm. Siellä on paljon taustalla pitäisi aina muistaa, että et ennen kuin sä oot kävellyt jonkun kengissä vähän matkaa, niin älä tuomitse mm -hmm. sitä. Et ei enää pahuuttaa nämä nuoret, ala tekemään näitä juttuja. Et kyllä mm -hmm. se on niin kun selkeä peli. Mutta onhan meillä, niin kun, miettii tuommoista tavan ihmistä, joka elää kuplassaan, niin eihän se, eihän se ymmärrä, mm -hmm. mistä nämä tulevat. Se pääsee. Jos ei niin kun, tavallaan tarvinnut, tarvinnut koskaan semmoset, niin lähipiirissään tai, mm -hmm. tai omassa perheessään niin kokea sitä pahoinvointia, niin ei se ehkä ymmärrä. Mm, sepä ei ihan tavallaan voikaa ymmärtää, mm. että mutta sit siinä tulee just tavallaan ehkä myös äh, yhteyteenä nyt niinku nykypäivän yhteiskuntakin niinku se on tosi niinku yksilökeskeistä mm. ja just jotenkin niinku arvostaa sitä niinku huippusuoriutuja ja mm. jos teet yhdenkin virheen. Akateemista niin, suoriutu. suoriutuja. Ja niin menee suoriutuja kyllä. Ja just tavallaan sit ehkä semmonen niinku empatian Niinku empatiaa jotenkin ei ehkä samalla lailla käytetä ja niinku sitä ehkä nähdä vahvuutena, että ei just osata ajatella tavallaan toisen kengissä olemista, mm -hmm. niin sitten vaikeitahan se on, ajatella ajatellaan mm -hmm. helppo vaan kauhistella. Niin. Ja se ehkä just usein nähdä silleen, että toi jotenkin nyt valinnut on, niin, että siellä se on hyvä Saa niin. nyt ennen sitten, kun niitä on valinnut. Nimenomaan. Niin ja todellisuus voi olla, että hei, se molemmat vanhemmat on kuollut. Niin just, niin. Että et sitä ei ole ketään opettanut, mm. opettanut oikealle tavoille lapselle. Niin kuin mun kohdalla esimerkiksi sisä on ollut rikollinen ja alkoholisti, mm. niin mm. mä oon oppinut kaiken sieltä sisältä. Mm. Tavallaan en mä ole valinnut niin. niinku sitä, niin. että musta on se tullut semmoinen, mitä musta on tullut. Kyllä. Kyllä. halusin olla NHL-kiakkoilija, eli on lapsuuden, mutta ei musta tullut eihän ketään, niin kuin, ketään lapsi valitse, valitse sitä, mm. Mm. millaisessa tilanteessa syntyy. Se mm. pääsee. Ja tämä on varmaan just hyvä muistaa, että, että ei, ei, kukaan ei lähtökohtaisesti ole itse paha. Että, että mm -hmm. se on kuitenkin... On Ympäristön muovaama. Niin. Ja, ja että siellä on niin paljon asioita, mitkä ei näy ulkopuolelle, mm -hmm. mistä ei niin kuin, tavallaan tiedä, niin sen takia ei mm -hmm. ehkä... Kannata lähteä ihan tien tuomitsemaan. Kyllä. Muistetaan siis empatiaa itseämme ja muita kohtaan ja kohdataan kaikki siinä. Ja näkee nuoren, jolla on haastavaa käytöstä, niin jos ei tuomitsisi sitä, vaan menisi kysyä, mi, mi, mitä kuuluu? Erittäin hyvä. Se on Just aika näin. usein, niin kuin nuoret vastoin, kun niitä kysyy, että mm. hei, mitä kuuluu? Miten mennään? Mm. se. Että sekin olisi niin kuin ehkä niin kuin just, me ollaan puhuttu niin kuin nuorista, kenellä on niin kuin siellä koulussa, ketkä niin kuin, on joutunut kuuntelemaan koko elämänsä sitä niin kuin, dumaamista mm -hmm. ja dissaamista, kun niiltä menee kysymään, että hei, mm -hmm. miten menee. Saattaa niin mm -hmm. olla, niin kuin, ettei hirveän moni aikuinen sitä, sitä kysyä, että mm -hmm. kotona ei välttämättä vaikka mm -hmm. jos ei ole vanhempia tai jotain, niin ketä kysyy sitä päivän aikana. Mm -hmm. miten menee, niin kyllähän se ihmistä muokkaa varmasti. Mm -hmm. Niin, varmaan meillä on kuitenkin aika vahva se... Perustarve siitä, mm. että tulee nähdyksi ja jotenkin Just. on sellainen olo, että mm. jotain kiinnostaa. Se pääsee. se pääsee, se Kyllä. No mutta loistavaa. Sitten kuulkaa, voidaan alkaa lopettelemaan. Kiitos paljon, Pietro Saari. Oli Kiitos. loistavaa keskustelua. Uikeeta. Kiitos myös Asis. Olkaa hyvä. Kiitos kaikille katsojille. Se olisi, kuulkaa, poikas tältä erää tässä. Kiitos, Esh. moikka.